בשיעור הזה נפתור כמה דוגמאות העוסקות בקווים מקבילים ומאונחים. יש לכם מקבילים, יש לכם מעונחים, וברור, וברור שיש לכם קווים שהם לא מקבילים וגם לא מעונחים. רק לצורך חזרה קצרה, אם לא ראיתם את זה מעולם, קווים מקבילים לעולם לא נחתכים. נצייר את הצירים. אם זאת כאן מערכת צירי הקורדינטות, זה ציר ה-x שלנו וזהו ציר ה שלנו, אם זה הקו שאנחנו מסרטטים באדום, קו מקביל יכול לראות משהו כמו זה. זה לא בדיוק אותו קו, אבל יש להם בדיוק את אותו שיפוע. אם זה יזוז גודל מסוים, אם השינוי הזה ב-Y, חלקי השינוי ב-X יהיה ערך מסוים, השינוי הזה ב-Y, חלקי השינוי ב זה אותו שמעולם לא נחתכים. יש להם את אותו השיפוע. לקווים מקבילים, יש את אותו שיפוע. קווים מאונחים, בהתאם לדרך בה תרצו לראות את זה, הם סוג של ההפוך מזה. בואו נניח כי זה איזשהו קו, קו שמאונח לזה, הוא לא רק יחתוך את הקו, הוא יחתוך אותו בזווית ישרה. בזווית של 90 מעלות. אנחנו לא נוכיח כרגע את זה עבורכם, הוכחנו את זה בשיעורים של אלגברה לינארית. אבל שיפוע של קווים מאונחים, נניח כי זה הקו הזה שכאן, נניח כי זה הקו הצהוב שיש לו שיפוע של M. הקו הכתום הזה שמעונך לקו הצהוב יהיה לו שיפוע של מינוס 1 חלקי M. השיפועים האלה יהיו ההפך, השלי אחד של השני. כעת, בהינתן למידע הזה נסתכל בקבוצת הקבים ונמצא האם הם מקבילים, האם הם מעונכים או האם הם אף אחד מהם. כדי לעשות זה אנחנו חייבים להמשיך בשיפועים. נתבונן מה יש, יש לנו קו לנו שהוא דרך נקודה 4 פסיק מינוס 3 ומינוס 8 פסיק 0. קו נוסף עובר דרך הנקודה מינוס 1, מינוס 1 ומינוס 2 פסיק 6. נמצא מהו השיפוע של כל אחד מהקווים. בהתחלה נעשה עבור זה שבברוד. השיפוע הזה שכאן, קו מספר 1, אנחנו נקרא לזה שיפוע 1. שיפוע 1 הוא נגדיר כי הוא ניקח את זות. כנקודת הסיום, אז מינוס 3 פחות 0, זכרו השינוי ב-Y, מינוס 3 פחות 0, חלקי 4 פחות מינוס 8. אז זה יהיה שווה למינוס 3 חלקי, זה יהיה אותו הדבר כמו 4 ועוד 8, מינוס 3 חלקי 12, וזה יהיה שווה למינוס 4. נחלק את המונבת המכנה ב-3. זה הקו הזה. זה הקו הראשון. מה לגבי הקו השני? השיפור עבור הקו השני הוא, ניקח كان מינוס 1, מינוס 6, חלקי מינוס 1, פחות מינוס 2. וזה שווה, מינוס 1, פחות 6, זה מינוס 7, חלקי מינוס 1, פחות מינוס 2, זה אותו דבר כמו מינוס 1 ועוד 2, וזה פשוט 1. אז השיפוע כאן הוא מינוס 7. אז כאן השיפוע שלהם אינו שווה, אז הם לא מקבילים. הם גם לא ההפך השלילי האחד של השני, אז הם לא מקבילים וגם לא מאונחים. אז שני הקווים האלה הם נחתכים, אבל הם לא עומדים להיחתך בזווית של 90 מעלות. נפתור כעת עוד כמה כאלה. יש לנו כאן עוד פעם קו אחד שעובר דרך הנקודות האלה, ואז עוד קו עובר דרך הנקודות האלה. נבדוק מה הם השיפועים שלהם. זה שבירוק, מהו השיפוע שלו? השיפוע של הירוק הזה נקרא לו קו ראשון. אנחנו יכולים להגיד, נתבונן בשינוי ב-Y, אפשר לעשות מינוס 2 פחות 14, חלקי, עשינו, קודם מינוס 2, אז עכשיו נעשה קודם 1. חלקי 1 פחות מינוס 3. מינוס 2 פחות, מינוס 14 זה מינוס 16, ואחת פחות מינוס 3 זה אותו דבר כמו אחת ועוד 3, זה חלקי 4. אז זה מינוס 4. עכשיו, מה יהיה השיפוע של הקו השני שכאן? יש לנו את השיפוע של הקו השני הזה. השינוי שלנו ב-Y הוא 5 פחות מינוס 3. חלקי מינוס 2 0. וזה שווה ל-5 פחות מינוס 3, שזה אותו דבר כמו 5 ועוד 3, זה יהיה 8. וכעת מינוס 2 פחות 0 זה מינוס 2. אז גם זה שווה ל-4. כלומר שני הקווים האלה מקבילים. יש להם בדיוק את אותו השיפוע. אנחנו ממליצים לכם למצוא את המשוואה שמתארת את שני הקווים האלה, לסרטט את שני הקווים האלה ולוודא בעצמכם כי הם באמת מקבילים. נעשה את זה. נגדיר שוב, זה הוא רק תרגול במציאת שיפויים. הקו הראשון הזה יש את הנקודות האלה, נחשב השיפוע שלו. השיפוע של הקו הראשון הזה, קו אחד העובר דרך הנקודות האלה, נחשב 3 פחות מינוס 3, זה השינוי ב -Y. חלקי 3 פחות מינוס 6. זה אותו דבר כמו 3 ועוד 3 שזה 6, חלקי 3 ועוד 6 שזה 9. הקו הראשון הזה יהיה שיפוע של שני שליש. מה השיפוע של הקו השני? הקו השני הזה עבר כאן, זה הקו השני, שעובר דרך את נקודות האלה. אז השיפוע של הקו השני ניתן לומר כי מינוס 8 פחות 4 חלקי 2 פחות מינוס 6. ולמה זה שווה? מינוס 8 פחות 4 זה מינוס 12. ו2 פחות מינוס 6 זה אותו דבר כמו 2 ועוד 6. המינוס התבטל כאן. אז זה יהיה מינוס 12 חלקי 8, וזה אותו דבר כמו שאנחנו נחלק את המונה והמכנה ב-4. זה בעצם מינוס 3 חלקי 2. שימו לב, הדברים האלה הם היפוך. אחד של השני. אם מינוס 1 חלקי 2 שליש, זה יהיה שווה 1 כפול 3 חלקי 2, וזה שווה למינוס 3 חלקי 2. הדברים האלה הם ההפך השלילי, האחד של השני תחליפו את המונוות המחנה, תהפכו את זה לשלילי, והם יהיו שווים זה לזה. כלומר, שני הקווים האלה מאונחים. אנחנו ממליצים לכם למצוא את המשוואה, כבר קיבלנו עבורכם את השיבוע, אבל מצאו את כדי שתוכלו לסרטט את הקווים, סרטטו אותם כי הם באמת עוד אחד. מיצוי את משוואת הקו המאונח הזה, שעובר דרך הנקודה 2 פסיק 8, פיסת המידע הראשונה هي שהוא מעונח לקו הזה שכאן. מה, מה זה אומר לנו? אם הוא מעונח לקו הזה, אז השיפוע חייב להיות ההפך השלילי של 2 חלקי 5. אז השיפוע שלו ההפך של 2 חלקי 5, ההפך של 2 חלקי 5 נבחר צבע יותר טוב, ירוק זה נחמד, אם השיפוע של הקו הזה הוא מינוס 2 חלקי 5, משוואת הקו שאנחנו צריכים למצוא זה שמעונך השיפוע שלו יהיה ההפך, אז במקום 2 חלקי 5 הוא יהיה 5 חלקי 2, במקום להיות שלילי הוא יהיה חיובי, אז זה ההפך השלילי של מינוס 2 חלקי 5, מבינים? לוקחים את סימן והוא נהפך לפלוס, אתם מחליפים בין 5 2 ותקבלו 5 חלקי 2, אז זה חייב להיות השיפוע שלנו, אנחנו יכולים לעזר בשיפוע הנקודה שיש פה, הוא עובר דרך שכאן. נעזר בנוסחת שיפוע נקודה, זה y פחות ערך ה-y, שחייב להיות על גבי הקו. זה שווה לשיפוע שלנו, 5 חלקי 2 כפול x פחות ערך ה-x הזה. ערך ה-x כאשר y שווה 8 וזאת משוואת הקו לפי נוסחת שיפוע נקודה. אם אתם רוצים להעביר את זה לנוסחת שיפוע חותך, אתם יכולים לעשות כאן מעט על גברה. משחקים אלגדרים, y פחות 8 שווה לנפלק את 5 חלקי 2, אז 5 חלקי 2x פחות 5 חלקי 2 כפול 2 זה פחות, פשוט 5. תוסיפו 8 לשני אגפים, תקבלו כי y שווה ל-5 חלקי 2x, תוסיפו 8 אל 5, תקבלו 3 חיובי. ובזאת סיימנו.